Kiinnitä muistitikku koneeseen ja käynnistä se sen jälkeen ja alan napsutella näppäintä, jolla pääset käynnistä valikkoon. Tässä koneessa kyseinen näppäin on F12. Valitse sen jälkeen nuolinäppäimellä se vaihtoehto, jossa on mainittu USB. Ja kun olit tehnyt valinnan, paina Enteriä. Tämän jälkeen kone käynnistyy muistitikulta ja ilmestyy tuttu abit jossa kannattaa valita se ensimmäinen vaihtoehto. Ja hetken kuluttua Apitti on sitten suorittanut käynnistämiseen liittyvät toimenpiteet ja kohta päästään sitten tähän tuttuun äänitestiin.